Разом із представниками спецпідрозділу «Кобра» знімальна група Суспільного піднялась на другий поверх другого під'їзду. Через квартиру номер 13 заходимо до розчищеного від уламків приміщення, де був епіцентр вибуху. Зараз тут знесли простінки і з'єднали три квартири, каже Павло Жуков, командир відділення аварійно-рятувальної служби. «Стінові перегородки теж це все вбиралося. Розгружались ось ці перекриття нижні, Рятувальники показують укріплені несучі конструкції. Пояснюють, аби не допустити подальшого руйнування, у приміщеннях першого та другого під'їздів встановлено підпірні колонни. Спочатку їх встановлювали, укріпляли ліцеву частину стіни дворової, а потім вже внутрішня внутрішній все укріплялся, щоб можна було тут хоч щось робити. Роботу ускладнює те, що будівля стара, каже Павло Жуков. Здесь драмка підшита знизу, а зверху пол дерев'яний. І внутрі потолков просто полості такі повітряні знаходяться. Газ розійшовся по всім полостям, тому підорвало все, що тут, де газ могло Піднімаємось на третій поверх. Тут також суттєві руйнування, показують рятувальники. У квартирах залишаються деякі особисті речі людей. «Спочатку було проведення укріплення перекрить зруйнованих. Тому що будь-яке проведення робіт небезпечне для життя. І для початку у всіх зруйнованих квартирах були встановлені укріплюючі балки, укріплені потолочні перекриття, і тоді вже проводились роботи по розчищенню цих приміщень. Розчистили від уламків і квартиру пенсіонерки Людмили Прохорової. Сьогодні вона прийшла до свого помешкання забрати деякі особисті речі. Суспільному розповіла. У будинку близько трьох років тому зробили капітальний ремонт. Нині її оселя, що знаходиться по сусідству з квартирою, де стався вибух, напівзруйнована. Вся мібіль валяється. Всі меблі валяються. На кухні кахель разом із цеглою обрушився. Крізь тріщину у стіні бачу небо, дерева. Я від стресу лягла на 12 днів у лікарню з серцем. Зараз Людмила Андріївна проживає у гуртожитку. Каже, днями отримала матеріальну допомогу у розмірі 28 тисяч гривень. Видали разовий овочевий набір. Давали воду. Давали воду, овочі, картоплю, буряк, моркву. Щоправда, я не знаю, хто виділив місто чи ще хтось. «Зараз пайки видають? Ні. Ні, нам дали сертифікат на 500 гривень купувати продукти у сільпо». Аварійно-відновлювальні роботи у будинку триватимуть і надалі, повідомив керівник Олександрівського району Запоріжжя Валерій Мостовий. «Другий підвіжд, який постраждав на обігнівці, Тут вже там закінчується чищення, все там підганяють машини, контейнери, все, ну все туди викладають, Що можна, люди там позабирали. Попалення є в інших під'їздах. Там світло є, газ третьому, четвертому є. Зараз думають, як підключити до першого під'їзду газ. Там. Ситуація не така проста. потрібно окремий вгод робити проект. Багато тут робіт залежить і ще від того наскільки спроможні мешканці самі тут з'являтися на цьому об'єкті. Того, що е, хтось працює, хтось в больниці, або ну, по якимось особистим причинам не всі можуть сюди попасти. В суботу тут цілий день будуть працювати люди. Е, сюди в суботу зможуть більше всього жильців з'явитися, і буде проводитися допомога по виносу особистого майна. Нагадаємо, 28 січня близько 4-ї години ранку у чотириповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу, внаслідок якого загинули дві людини. Пошкоджено 9 квартир. Нині у вцілілій частині будинку є газ, вода, тепло та електрика. 4 лютого депутати Запорізької міської ради виділили 1 мільйон 450 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації та обстеження пошкоджених квартир. Для подальшого проведення у у них капітального ремонту. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.